Merkel, lovit a inateptat pentru Rusia în numele Ucrainei. Decizia care îl va înfuria pe Putin. Cancelarul german Angela Merkel a aplicat o dur sub liniere a sub liniere teptat, marci. Proiect al unui vazoduct submarin strategic pentru Moscova, cerând să se recunoască rolul Ucrainei în tranzitul gazelor naturale ruse către Europa, relatează AFP, conform News. Acesta nu care loc într-un context tot mai tensionat între Rusia sub linierei Occident. Din cauza conflictului în estul Ucrainei între separatii, subliniere tiporul sublinierei, sublinierei force guvernamentale pro-occidentale de la Kiev. În cadrul Uniunii Europene, cu Polonia în frunte, proiectul gazoductului Nord Stream 2 este foarte criticat din cauza importanței politico-economice pe care o are pentru Rusia. Conducta arcolei Ucraina, în prezent un loc tranzit esențial pentru vânzarea gazelor ruse către Europa. Berlinul a dat asigur până acum ce era vorba despre o infrastructură pur comercial sublinieră i-a ridicat, la sfârșitul sublinieră lui martie, ultimele obstacole din calea a construirii acestui gazoduct care le Rusia sublinieră-i Germania prin Marea Baltic, un complet al Nord Stream 1. De asemenea, factori politici de luat în considerare, a recunoscut până la urmă cancelarul, într-o conferință de presă la Berlin, cu presiune din Pele Ucrainean, într-o în cofie. Liviu Dragnea, tot mai ferm, sper ca în această primă vară acest referendum să se organizeze. Un proiect fere claritate cu privire la rolul Ucrainei în tranzit nu este posibil, a adugat ea. Anuncul nea subliniere al lui Merkel preveste subliniere de un nou contencios cu Moscova, în contextul în care tensiunile ruso-occidentale au continuat să crească. În afară de Ucraina. Cele două tabere se opun în privința războiului din Siria, sublinierei a otrivirii, la Londra, a unui fost agent dublu rus. Cancelarul a recunoscut ce proiectul gazoductului nu va schimba cu nimic importanța dependenca Europei de gazele naturale ruse. Este a dar vorba despre garantarea Chievului a drepturilor tranzitului terestru, peletit de Moscova, în contextul în care Rusia încearcă să scape de acest lucru. Blocad Rusa Ucrainei Într-un interviu acordat cotidianului German Handelsblatt, Por subliniere încă a acuzat luni Rusia ce vrea să impună o blocadă economic sublinierei Energetic Ucrainei prin acest conduct submarin. Proiectul nu are fundament economic. Adate la sigur, apreciind ce Nord Stream 2 este un proiect politic financat de Rusia, sublinierea ICE modernizarea recelei transucrainene este posibil la un preț mai mic. Lansat în 2005. Pe timpul unor relații celduoase între berlin subliniere și moscova proiectul Nord Stream avea ca obiectiv să pună aprovizionarea cu gaze naturale a Europei la ad post de conflictul în domeniul gazelor, recurent, între Moscova-Subliniere-I-Kiev. Nord Stream 1 a fost dat în folos în 2011. Iar Nord Stream 2 ar urma să dubleze capacitatea la 55 de miliarde de metri cubi, la sfârșitul liniei lui 2019? Agenda Ungariei după victoria categorică a lui Victor Orban, urmează lupte grele la Bruxelles. Replicii pentru OSCE. subliniere antierul celui de al doilea gazoduc cristalizează tensiunile din cadrul e, iar Comisia Europeană subliniere e mai multe cer din Europa de este doresc se subliniere i reduc dependența fac de gigantul rus Gazprom Consumul de gaze naturale ruse în Europa continuă să crească an de an. Partea sa de piac reprezentând în 2017 35 cu 28 de membri. În Germania, ia reprezintă 60. Iar Rusia caută să consolideze această dependență. Gazoductul turc Stream vizează, astfel se crea sclivrile Cetre Turcia sub linie o transforme într-o car de tranzit Cetre Sudului, tot pentru a ocoli Ucraina. Punerea lui în serviciu este prevăzut la sfârșitul lui 2019 de Cetre Gazprom. Ucraina sub Rusia s-au înfruntat deja în mai multe rezboaie ale gazelor naturale, dintre care unele au perturbat puternic furnizarea Rusiei trei mai multe ceri europene. Tensiunile dintre cele două cer s-au exacerbat la începutul lui 2014, odată cu resturnarea de la puterea dintele dintelui prorus Vitor de cetre ucraineni, antrenând anexarea rusa crimei sub rezboiul în estul cerii. În conferința lor de depresiuni, Merkel sublinierei poro subliniere în claude nuncat, de altfel, încodat, podat, în cleceri repetate ale armisticiului în estul Ucrainei. Berlinul sublinierei Parisul sunt mediatori, însă acordurile de pace de la Minsk nu au condus niciodată la încetare durabilă a